<تصفيق> إخواني وأصدقائي الأعزاء اليوم سوف نستمتع بمشاهدة شقة جميلة على البحر مباشرة ثلاث قرف وصالون بمساحة 170 متر داخل بناء يتمتع بأوتوبار مغلق وهي على الكورنيش البحري المنطقة المقابلة لها هي اسطنبول مباشرة اسطنبول الشرقية وهنا الممشى الكورنيش بداية يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل جر الجرس ليصلكم مننا كل جديد يصعد بانورامي على الواجهة الرئيسية لمشاهدة البحر أثناء الصعود والنذول وفي كل طابق شقتين والدرج عريض وسوف يلبس بالمربر إن شاء الله مدخل الشقة هنا سوف يكون عندنا خزن المعاطف والاحذيه على يمين المدخل ومقابله الصالون وعلى اليسار مباشره على المطبخ الذي يتمتع بحجم جيد مساحه جيده اضافه انه على البحر مباشره للاستمتاع في المناظر البحريه اثناء تناول الطعام او تحضير الطعام نشاهد الصالون الان ذو الحجم الكبير جدا الصالون من الصالونات الكبيره والضخمه يوجد عندنا هنا مخرج للمكيف مجهز تم تصميم الصالون بزوايا بلوريه للتمتع بالمناظر الطبيعيه الجميله والواجهه كما ذكرنا سابقاً هنا إسطنبول في الطرف المقابل موقع جميل جداً الكورنيش هنا حمام للضيوف تخديمي تواليد. إضافة لغرفة على اليسار الغرفه الأولى كبيرة أيضا ولها بلكون كل الغرف تتمتع بمناظر بحرية وهنا الحمام الرئيسية وهنا الغرفة الثانية أيضا لها منظر على البحر وهنا غرفة الماستر الأبوين لها بلكون أيضا على البحر سوف نشاهدهم ولها حمام خاص بها سوف يكون مجهز بكافه التجهيزات من بكادوش وتواليت ومخزل البلكون الخاص بغرفة الماستر ايضا يتمتع بمناظر بحرية هذا ما كان لدينا اليوم ارجو ان ينال اعجابكم